Én azért a tasz támogatom, mert nagyon utálok félni, és nagyon féltem a szabadságomat. Ha szabad vagyok, akkor biztonságban vagyok. Abból a szempontból, hogy senki kényekedvének nem vagyok kitéve. A TASZ munkáján látom azt, hogy tényleg fenntarthatóan azon dolgozik, hogy az én szabadságomat, nevehesse bárki. Mitől lenne bármi független és önmagában fenntartatva a társadalomban, hogyha nem maga a társadalom tartaná azt el? Én nagyon szeretném, hogyha Magyarország eltartaná azt, és lenne olyan közös ügyünk, lenne olyan a közéletben résztvevő szervezet, aki aki a közösséggel dolgozik, ha valakinek szabadsága van meghozni egy döntést, vagy szabadsága van átalakítani a saját életét, az egyes és egyenlő a De én nagyon szeretném ezzel a felelősséggel élni, és, és nem kéne gyereknek éreznem magam a hétköznapok a sok helyzetben. A szabadság cselekvés, választás, döntés.